Co se týče jako řízení, tak mě řídit baví, protože, nebo, vždycky, nebo jako malý jsem jak jsem říkal, videohry mě bavily závodní hry, tak jezdit autíčka a podobně, ale ne, prostě sedět za volantem a řídit mě baví, Kupodivu, nebo teda v Americe mě řídit nebaví, protože tady všichni máte automatickou převodovku, což je docela nuda, ale, ale jinak, je to, jinak mě to baví. No autobus to je asi, hmm. no autobus to je nic moc, ale celkem zajímavé je, že po Praze se dá jezdit vlakem, nebo vlak je součástí integrované hromadné dopravy, nebo my to máme jakože pražský integrovaný dopravní systém, takže já vlastně do školy jezdím vlakem, trvá to 16 minut, je to vlastně úplně z okrajem města až do úplného centra, Velice pohodlné, ono to moc nehází, ne ne nedrncá to, už, už i v Čechách jezdí poněkud novější, modernější spoje, takže už po, po každé, když se jede přes výhybku, tak už to není, není jak když se jede přes retarder, hmm. takže pohodě to je no Nejraději mám vlak jako dopravní prostředek, protože uh, u toho letadla mám takový jako pocit, jsem to, že se bojím výšek a teda skočil jsem budget jumping, ale v to bylo, jako, že jsem se jako hodně bál. u letadla nemůžu říct, že měl paniku, ale v tam mám takový ten respekt z toho. Autobus je um, dopravní prostřed, který může zůstat v zácpě, nebo je tam prostě někdy jako teplo a navíc je to malý prostor, kde je třeba 50-60 lidí. Vlak je pro mě prostě pro mě ideální. Je tam několik vagónů a zácpa tam nehrozí prakticky, protože prostě jede se po trati do z místa A do místa B a můžu se i projít. Takže pro mě ten vlak jako nejkonformnější co se týče prostoru, kde můžu se, jet, že tam můžu i chodit, a že tam dokonce mám v České republice i servis, jestli můžou objednat pití nebo něco podobného.